اليوم موضوعنا كتير حلو وحيفيد النساء خاصة تابعوا معنا بس بتقلك دورتي أنا منتظمة بس تكون أعراض ما قبل الانقطاع إذا كنتوا عم تسمعوني من أي بلد اللي ممكن تحصلوا هيك شيء بدون وصفات طبية بليز ما تخاطروا لازم تكون تحت إشراف طبيعي. يا نور هل نحتاج كلنا المغنيسيوم يا أشواق شو سبب الدوخة والغواش؟ اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج الصحه بعكس السير معنا اليوم بدنا نحكي عن منوبوز اللي هي فتره ما قبل انقطاع الدوره الشهريه عند السيده هيد الفتره طبعا ممكن تبدا من الثلاثينات يعني ب... ب... لما تكون عمرك بالثلاثينات وممكن بالاربعينات وممكن في نساء كمان ما يحسوا كثير بالاعراض، في نساء فجاه بتقطعهم بالخمسين وفي ناس حتى بالخمسة وخمسين يعني ما لها فتره معينه بس الاعراض ممكن تبدا معكم من الاربعينات هيدي وسطي يعني، بس كمان من الثلاثينات ممكن تبلش معكم. هلا ممكن كمان تكوني بهالفتره السيدات يعني ممكن يكونوا بهالفتره اللي هي ما قبل الانقطاع، نحن يعني عم نحكي على ما قبل الانقطاع، يعني قبل ما تروح الدوره الشهريه آه ويكون عندك دوره منتظمه، يعني في آه في ممكن سيدات يكون عندهم اعراض بس بتقول لك دورتي انا منتظمه بس تكون اعراض آه ما قبل الانقطاع، وما قبل الانقطاع يعني مثل ما قلنا ممكن من الثلاثينات من نص الثلاثينات لنوصل للمينوقوس. بيريمنوبوز مثل ما قلنا ممكن تكوني دخلتي فيها بس بعدك عندك الدوره الشهريه منتظمه وبس ما بيكون في إبادة هلا هل ايمتى بيصير المينوبوز المينوبوز هو لما تخلص الدوره الشهريه بتنقطع وبيمضي عليها 12 شهر هيدا بيكون خلاص دياجنوز يعني آه صار عندك آه رسميا آه انقطاع الدوره الشهريه اليوم حلقتنا بدنا نحكي شوي عن ما قبل الانقطاع لأن هون وقتها بتجي الأعراض أكثر وبتكون مزعجة أكثر. خلينا هلأ نشوف شو هي الأعراض التي تسبق هالفترة وخليني أذكركم أنه هاي الفترة تمتد بين خمس لعشر سنوات الله يعينه اللي بتجيهم عشر سنوات هالفتره يعني لانه في منهم الاعراض قد لا تطاق وفي منهم الاعراض ما بتجيهم اعراض او الاعراض تكون فيري فيري سمبل يعني ومايلد ما بحسوا فيها كثير، اول شيء عندنا تغيرات بالدوره الشهريه ممكن تصير تخربط، ممكن تصير اطول، ممكن تصير اقصر، مثلا بدل ما تكون ثلاث ايام فجاه تصير خمس ايام او حتى اسبوع وهذا بدل على انه البروجسترون بلش ينزل. كمان في تغيير بايام الحيض يعني بعد ما تكون منتظمه عندك اياها كل 25 يوم او 28 يوم او حتى 30 يوم بتصير تخربط وبتصير ممكن تجي أه بين الدورتين يكون في دورة بيكون في ممكن نزيف أقوى وقت تصير في الدورة الشهرية أه ممكن يصير في تكتلات من الدم البلد كلوت أه يعني هاي التغيرات التغيرات بتشعري فيها حتشوفيها انت وممكن التعدي مثل ما بقول هيك ايزي ما كتير تداعي منها بس ممكن تكون مزعجة جدا خاصة مع الأعراض التانية اللي بتجي معها هلا أي تغيرات تحس فيها وهي غير اعتيادية بالنسبة لك لكل دورة شهرية يعني في اعراض بلشت معي كيكي باي فتره عمريه كنتي اذا في اعراض حسيتي فيها غريبه بلشت تخربط الدوره او شيء اكيد ما تشخصي حالك انه هيدي بلشت بالبيري الافضل تروحي عند الطبيب وتتاكدي من كل شيء بالفحوصات هيك بتكوني عارفه حالك وين انت وين الهرمونات تبعك وتعرفي كيف تشتغلي على حالك شو عنا كمان أعراض؟ عنا العرض المشهور جداً الهبات السخنه الهوت فلاشز هيدي من أزعج الأعراض تقريباً بتحسي بحرارة بالجسم خاصةً وقت النوم ممكن تصحي وتلاقي حالك كأنك عم تسبحي يعني بالعرق بيكون في عرق حتى بتكون بخلال اليوم ممكن الكل بردانين وانت قاعدة عم بتكبي عرق هيدا اسمه الهوت فلاشز أو الهبات الساخنة الله يستر من الهبات الساخنه بس رجالي شوفوا هبات ساخنه زيحوا, ع... زيحوا عن الطريق هلأ معروفين الاثنين الهرمونز الأشهر عند النساء البروجسترون والأستروجين بها الفترة بصير بينزلوا أوكي ممكن ينزلوا يطلعوا مع فكرة بصير فيه تخربط كتير ممكن شهر أو جمعة تكون البروجسترون عالي وممكن يكون واطي ونفس الشيء بالنسبة للأستروجين هلأ بها هيدي كثير كتير بتأثر على الجهاز الهضمي ممكن يصير عندك المعده حساسه كثير ممكن يصير في بلوتينج يعني نفخه ممكن يصير يعني الاحساس بالانتفاخ كمان مش ضروري النفخه اللي نشوف بطننا منفوخ الاحساس بال... بتحسي حالك مثل البالون وانت ما ما يعني ما في شيء او ممكن تكوني ما اكل شيء هذا كله بياثر على كمان الشعور العام بالجسم بياثر على الدماغ يعني الاعراض البيريمينوبوز هي الخربطات الهرمونيه بتاثر على الدماغ ممكن تسبب برين فوغ اللي هي ضبابيه الدماغ ممكن تسبب عدم التركيز اللي هو لاك أوف فوكس بيصير وعدك ما انه مركز منيح وممكن كمان يصير ممكن كتير يصير في مشاكل بالنوم يا إما ما بق تقدر تنام السيدة ما بق تقدر تنام أو يعني صعوبة بالدخول بالنوم أو النوم المتقطع أو حتى لأنه شوفوا البروجسترون والأستروجين بس يبلشوا يعملوا هيك بيصير كل التركيز على الغدة القضرية بيصير في تعب يعني اللي عنده اصلا تعب بالغده القضريه هون بيصير في تعب اكثر وطبعا الغد القضريه يعني مشاكل بالنوم بدون ما نفكر دغلي اللي عنده تعب بالغده القضريه بده يكون في مشاكل بالنوم والبيريمنوبوز بتزيد هالمشكله كمان اكثر <تصفيق> كمان في وحده من الاعراض السيدات اللي هن عاده ما بفيقوا بالليل ليروحوا على التواليت في في في ناس نورمال بتفيق بالليل تروح على التواليت بس إذا كنت من الاشخاص اللي عاده ما بتصحى بالليل لتفوت على التواليت هيدي آه وصرتي تصحي لهالشيء يعني تصحي وتروحي على التواليت هيدي آه بتكون علامه من علامات الاستروجين انه بيكون عم بينقص انتاجه بالجسم وبالتالي بيصير آه عده اعراض ومنها هي التبول بالليل يعني بيصير الواحد تفوت اكثر على الحمام بالليل شو كمان عنا اعراض عنا تغيرات المزاج حدا بقول مزاج البري يعني قد ايه المزاج ما البي ام اس قبل الدوره الشهريه لما يكون بري هربوا هربوا ما تتطلعوا وراكم خلوا السي اكشلي ح... هيدي الحلقه لازم يحضروها كمان الرجال ليفهموا اذا عندهم حدا بالبيت ان كان امك او اختك او مرتك في حدا عنده عم بيمرق ببري لا تفهم شو عم بيصير معها هيك بتعرف كمان بتساندها وبتضلك اخذ الحيطه والحذر فاذا من الاعراض ايضا تغيرات المزاج يعني ساعه بتكون هيك مروقه وعم بتدللك وعم بتغنجك وساعه هروب في مونستر قدامك الوحش الـ الـ الكبير <تصفيق> اوكي في بيصير كمان تغيرات بالرغبه الجنسيه بيصير في صداع هيدا كثير يعني كثير ممكن تعانوا منها الصداع. آه في مشاكل مثل ما قلنا بالتركيز، في بالذاكره، الام بالمفاصل ممكن يصير في بالمفاصل وحتى بالعضل. يعني في كثير ناس بيقولوا انا عندي اوجاع بالعضل ومفاصل ورحت عن دكتور وما عندي روماتويد او روماتيز وما في شيء، اذا انت بهاي الفتره العمريه ممكن كثير يكون السبب هو البري فاذا كمان عندنا التعرق الشديد، زياده الوزن في ابشع منها هيدي زياده الوزن هيك يعني واحد قاعد لله بالله بيجي زياده وزن من من من حيث لا يعلم فزياده الوزن كثير كثير محتمله بهالفتره لانه حتى ممكن ياثر على الغده الدرقيه بتصير تضعف ونعرف الغده الدرقيه بتاثر على عمليه الايض فكمان بيصير في زياده بالوزن والغده القذرية كمان كله مع بعضه عم يشتغل كله عم يشتغل ضدنا كله هلا من الاعراض اللي عاده موجوده باعراض ما قبل التمس يعني قبل الدوره الشهريه اللي اذا كان عندك PMS قبل ممكن تجي نفس الاعراض يعني من نرفز اكتئاب اوجاع الظهر اوجاع الثدي والبطن هيدا كله ممكن كمان يكون يظهر هلا لاحظوا شغله بدي خبركن انه لما يكون بهالمرحلة المرحلة بلشت بلش الهرمونات شفتوا هالأعراض مثلا مثلا التحجر او آلام بالثدي بالصدر ممكن تجي عادة بال PMS تجي قبل الدورة الشهرية وبس تجي الدورة الشهرية بترتاح أه لا هيدي ممكن تصير وتطول حتى تمد معك بخلال الدوره الشهريه وما وما بعدها هيدا شو معناتها معناتها عندنا الاستروجين طاير كمان ممكن تكون الدوره منتظمه وفجاه تصير تتلاعب مثل ما نقول يا بتقدم كتير يا بتتأخر كتير يا بتصير تجي بشكل أكبر أو بفترة أطول هذا كله بسبب تلاعب وعدم انتظام الأستروجين والبروجسترون لأنه هني بيضل مثل ما قلنا طالعين نازلين مثلا إذا البروجسترون كان نازل كتير رح تتأخر الدورة والإستروجين بس يطلع كثير ممكن تجي الدورة قبل موعدها فهمتوا علي كيف؟ رجعوا عيدوا برأسكم <تصفيق> لأنه بعرف أنه آيدي بالدايكة استروجين عالي شو بصير بروجسترون واطي شو بصير هاد كثير رح تساعدكم لتعرفوا شو كيف عم يتصرف جسمكم هلا نعطي مثال اذا تاخرت الدوره والاستروجين بس يطلع مثل ما قلنا ممكن تيجي الدوره قبل موعدها بكتير مثلا بدل ما تيجي بعد 25 يوم يكون فجاه هيك تفاجئك بعد 13 يوم من انتهاء الدوره الشهريه اللي قبله يعني او بعد اسبوعين ممكن كمان يصير في شعور بالالم مش بس بالثدي حتى مثل ما قلنا بالبطن وبالظهر وبالإجرين الالام اللي عاده بتجي قبل الدوره الشهريه، كمان بس الاستروجين يكون عالي ممكن كثير لانه هو نفسه الاستروجين والبروجسترون ممكن يتخربطوا كتير وهلا بدي افسر لكم الشغلي. الاشخاص اللي عندهم اصلا السيدات هيبنت الاستروجين ممكن شوي تكون تشالنجي اكثر، يعني في تحدي اكثر بهالفتره، لان مثل ما قلنا البروجسترون والاستروجين طالعين نازلين، ومش ضروري الاستروجين يطلع كثير على فكره، حتى اللي ما عندها كان هيمنه الاستروجين. بهالفتره هيدي من البري يعني، الاستروجين قلنا بيلعب والبروجسترون، هلا ممكن الاستروجين ما يطلع كثير بس البروجسترون بصير ينزل هون كمان صار عندنا هيمنه استروجين، عرفتوا علي كيف؟ يعني مش ضروري استروجين عالي لنقول هيدا ش... هيدي السيده عندها هيمنه استروجين، لا، البروجسترون بسيوطه هيدي كمان بيكون عندنا صار هيمنه استروجين وبتعرفوا انا حاكي قبل ع اعراض هيمنه الاستروجين و... ومشاكلها، كمان شو العلامات اللي ممكن تجي متل ما قلكن لكم دائما اي مرض او اي فتره او اي شيء عم تمرق فيه قبل لما يجي الاعراض ممكن يجينا عرض واحد ممكن يجينا اثنين ممكن يجي كل الاعراض فاذا نحن عم نقول انه ممكن يجي هالعرض كله ممكن يجي كل الاعراض مشان هيك انا عم بقول لكم كل شيء مشان يكون واضحه عندكم من العلامات كمان التهاب المسالك البوليه المتكرره بصير في UTI كتير اي وفي جفاف بالمهبل هلا السؤال اللي كلكم عارفه حتسالوه يعني نحن هل لازم نتحمل هالفترة لأنه فترة طبيعية لأنه شوفوا الفترة انتقالية بين الأيام أو السنين اللي يكون عندك فيها الدورة الشهرية إلى انقطاعها هاي دي فترة انتقالية نفس الشيء وقت بتكوني طفله وبتبلشي تفوتي بالتين ايج بفتره المراهقه وبتصير بدك البلوغ مرحلة البلوغ يعني شفته كمان بنتضايق يعني احنا والصغار بنتذكر كيف بنتضايق حتى حتى الشباب والصبايا كلنا بنتضايق بهالفتره الانتقاليه لان جسم عم بيتغير فبالبيريمينوبوز كمان هيدي الفتره الانتقاليه وبيكون في آه كثير اعراض ممكن تكون مزعجه جدا هل لازم نتحملها ما في الها حل لا في الها حل و... يعني في لها حلول اكشلي مش بس حل واحد حسب تقريبا الاعراض وحدتها وحسب قد ايه في تلاعب بالهرمونات هلا من زمان كانت السيده تروح والطبيب بيقول لها هيدي فتره وبدها تقطع ممكن يعطيها مضاد اكتئاب ممكن ينعطى مضاد مضاد آآ آآ شو بيقول مضاد الام يعني بين كيلر لانه اذا في اوجع يعني تسكيت الاعراض هلا افضل الحلول هي المتابعه مع طبيب او طبيبه يلي ممكن يُصنع فولكون هرمونات مطابقه للهرمونات الطبيعيه اسمها بايو ايدنتيكال هرمون ثيرابي في فرق بين اعطاء الهرمونات العاديه وفي منا بايو ايدنتيكال، هلا هل للاسف منا موجوده بكل البلاد، هون بدبي متوفره لانه في عندنا كومباوند فارماسي اللي هي بتتعامل مع اطباء اللي بيوصفوا كومباوند، كومباوند شو يعني بيركبوا الدواء لكم خاص وبيعملوا اشياء من شيء طبيعي، يعني من مواد طبيعيه، فانت قديش بتحتاجي مثلا بروجسترون قديش بتحتاجي؟ استروجين بينعمل لك جرعه خاصه لإلك وبمواد طبيعيه بايو ايدنتيكال يعني مطابقه للهرمونات اللي بجسمنا، وإذا كنتوا بأي بلد غير بدبي يعني إذا كنتوا بأي بلد برات الإمارات فتشوا عندكم بجوجل أو جست فتشوا حطوا كومباوندينج فارماسي إذا لقيتوا بتتصلوا بهالصيدليه بتسألوا مين من الأطباء اللي بيوصف بايو ايدنتكال بايو ايدنتكال هورمون ثيرابي وهن بيعطوكم اسامي الاطباء بتشوفوا مين القريب عليكم. <تصفيق> هلا بالنسبه لتعويض الهرمونات عاده بنقول لازم كل سيده بعد ال 50 سوري بعد ال 45 سنه انه تستخدم في تحاميل مهبليه مصنوعه من الاستروجين الطبيعي تساعد كثير لان واحده من الاعراض اللي كثير مزعجه عند النساء هي التهابات البول المتكرره مثل ما قلنا والجفاف المهبلي حتى حميل بترجع بتعطي ترطيب للمنطقه المهبليه وبتظبط ال تبع يعني الجدار بتشيل هذه الاعراض المزعجه كمان بدي اذكر هاي كل الاشياء اللي عم بحكيهم لازم يكونوا موصوفين من طبيب أو طبيبة نسائية اللي هني عم بيهتموا بصحتكم خلال هالفترة لأنه هيك ما فينا نلعب بهيك إشياء لأنه اللي عندهم خاصة سرطان ثدي أو كان عندهم تاريخ عائلي عندهم تاريخ عائلي بسرطان الثدي لازم كتير ينتبهوا وتكون تحت المراقبة هلأ ليش الـ الإعطاء التحميل بالاستروجين عبر المهبل آمنة أكتر لأنه ما بتفوت بالدم بيبقى بالمهبل وهيك بيساعد الوقاية من الجفاف المهبلي بسبب نقص الاستروجين وأيضاً الوقاية من التهابات البول المتكررة بسبب تلاعب الهرمونات بهيدي الفترة من العمر وكمان بدي اذكركم انه الهرمونات مثل ما دائما بقول هي حلقه مترابطه او سنسال او مثل سيمفونيه مترابطه مع بعض ما بنقدر نعطي او ناخذ هرمون من بدون ما نتاكد من الهرمونات الثانيه مشان هيك لازم تكونوا على على البروجرام الصحيح وتكونوا عم تفحصوا الطبيب بيراقب معدلاتكم بس يبلش يعطيكم الهرمونز بصير يعطيكم ال بصير يراقب المعدل تبعكم مفروض فتره ثلاثة لأربعة اشهر كل مره يعد لكم نفس التحاليل ليتاكد انه كل شيء بمحله، فبليز بليز آم ما بعرف هي مش مفروض انه تكون متوفره بدون وصفه طبيه بس اذا في بلاد اذا كنتوا عم تسمعوني من اي بلد اللي ممكن تحصلوا على هيك شيء بدون وصفات طبيه، بليز ما تخاطروا لازم تكون تحت اشراف طبي. فإذاً بدنا نتذكر دائما انه الاستروجين منه يعني ما في شيء طبيعي اذا عم بيعطينا اعراض بالجسم لازم نقدر نعمل له حلول والاستروجين تذكري انه لما ينزل مشان هيك بيقولوا النساء بس تقطعن الدوره الشهريه بيصيروا عرضه اكثر عرضه لامراض القلب والسكتة القلبيه مثل مثل الرجال آه وكمان نس لانه نسبه الاستروجين قلت وبيصير وظائف الدماغ كمان تتضعف وبصير في عرضه اكبر لهشاشه العظام مشان هيك بليز ما تهملوا روحوا عن طبيب وحاولوا تاخدوا بايو ايدنتيكال هرمون ثيرابي هلأ بدي لكم شغلة شوي خارجة عن البريمينوبوز السيدات اللي عندن تاريخ بالعائلة يعني بسرطانات الثدي وحابين تتأكدوا إذا أنتم عندكم مشكلة واحدة من المشاكل اللي بسرطانات الثدي هي عدم تصريف الاستروجين الضار لأن بيجي من الاستروجين الضار في ناس بسبب جينات عطب جينيا وانزيم عطب إنزيم ما فينا جسمنا مش قادر يصرف بانتظام أو بكفاءة الإستروجين الضار لأن جسمنا دائما بيصرف وفي استقلاب للإستروجين ومفروض يتخلص من الإستروجين الضار في أشخاص عندهم مشاكل فيه هذا قد يسبب سرطانات الثدي فينا نتأكد من هالشيء إذا بعبر تحليل تحليل باللعاب يتم عبر اللعاب، تحليل المسارات الجينيه بنشوف اذا في مشكله بهالانزيم، تحليل كتير بسيط، ممكن كمان البراز الجيني لنشوف اذا في تراكم لهال الاستروجين ما عم بيصير في تصريف منيح، والعلاج طبعه كتير هين، يعني هي بس مساعده الجسم والكبد على تصريف هيدا الاستروجين الضار. هلا في شغله دائما كمان بتجيني هالسؤال انه بما انه انا صرت خلص منوبوز، يعني بعد انقطاع الدوره الشهريه. أه وأنا كان عندي قبل مثلا هيمنه استروجين وبنعرف نحن انه الاستروجين بينزل وقت آه انقطاع الدوره الشهريه هل ممكن يكون عندي بعد هيمنه استروجين ولا خلص خلصنا لا للاسف ما خلصنا لانه مثل ما قلنا الاستروجين والبروجسترون حتى لو نزلوا حتى لو نزل الاستروجين بس ممكن يضل في عدم آه يعني ما في تكافؤ بينه وبين الاستروج بالبروجسترون ويضل في هيمنه استروجين عشان هيك كثير بدنا نكون حذرين لا غير عن العلاج ايدنتيكال هرمون شو فينا نعمل أكيد فينا نعمل كتير أشياء وأهم نصيحة بدي أقولها لكل السيدات حافظي على النظام الغذائي لأنه هو أكثر شيء صدقيني أكثر شيء مهم بخص خاصة بهالفترة الحالية تبعي الحفاظ على النظام الغذائي، مشان كيف بتشعري، مشان توازن الهرمون، مشان حتى مشان الوزن، كمان الحركة، الحركة كثير مهمة كل يوم، بالنسبة للحركة نتحرك كل يوم، نمشي مشي سريع، نعمل الرياضة اللي بتحبوها، بس أهم شغلة حمل الأثقال، مش ضروري يكون وزن ثقيل، حتى لو الوزن نص كيلو كيلو قد ما فيك الوزن لانه راح يحمي لك العضل لان ببلش يعمل اتروفي بهالعمر ببلش يموت العضل فبدنا نحن نرجع نقوي العضل لان ما تنسوا العضل بده يساعد المفاصل فان لما بيقوى العضل تقوى المفاصل لما بخف العضل بيصير عندنا هالالام المفاصل والالشيء اللي بنعاني منها وايضا العظم يمنع الوزن وحده من احلى التمارين اللي تمنع وتقي قصدي من هشاشه العظام هلا هل والترامبولين حتى الميني ترامبولين اللي بالبيت ما ضروري النط خلو إجريكن عليا بس سوينج هيك اب اند داون هيدي كمان لانه الوزن بتساعد على الديتوكس وبتساعد على انه العظام تقوى وبليز انتبهوا اللي عنده اوريدي هشاشه عظام بدها تنتبه من هيك تمارين وتسال احسن شيء بيرسونال ترينر او الطبيب من النصائح كمان اللي بحبكم كلكم تطبقوها هي اكل البروتين يعني لو في اوقف هون على الطاوله واقول اكل بروتين بروتين الحيواني مش بروتين النباتي كنت بطلع وبقولها يعني حطولي لي اياها هيدي بالاحمر الع... هيك بالخط بالخط العريض اكل البروتين لو تعرفوا قد ايه مهم البروتين لازم بكل وجبه عم تاكلوا فيها لازم يكون في بروتين والافضل يكون بروتين حيواني الكتله العضليه ما يعني في امينو اسيدز بقلب في بروتينات بالنباتات طبعا بس الامينو اسيدز اللي موجودين بالبروتين الحيواني كواليتي احسن وهن اللي حيفيدوا العضل الكتله العضليه تبعكم لانه مشان مثل ما قلنا الكتله العضليه بتبلش تموت بعد الثلاثينات بنبلش نفقدها يعني هيك بتصيروا تقدروا تحافظوا عليها وكل ما بكرتوا ما تنطروا للاعراض تجي كل ما بكرتوا قبل كل ما كان احسن لكم هلا كل سيده لازم تاكل بالنهار ما يعادل 100 جرام 100 ل 120 جرام من البروتين الحيواني مش النباتي لأنه هو البروتين المتكامل والوحيد المتكامل هلأ مثل ما بنعرف بهيدي الفترة كمان أو مثل ما بعض منا بيعرف أنه بتأثر كتير على حركة المعدة يعني إذا أنت هلأ بفترة البرمنوبوز وفجأة صرت تحس بمعدتك شيء غريب ما كنت تحس فيه قبل ممكن يكون هيدا هو السبب هلأ شو بيصير بالمعدة المعدة بتأثر على الكورتيزون الغدة القضرية والكور... الكورتيزول سوري هو هرمون ستريس الغدة القضرية والكورتيزول بيأثر على سكر الدم تعرفوا استرس بيطلع سكر الدم وسكر الدم بس يطلع بيصير عنا عرضة نحن عرضة أكبر لمقاومة الإنسولين وإذا صار عنا مقاومة الإنسولين بنصير نجمع دهون بالجسم أكثر وتجمع الدهون بالجسم بيصير الجسم يستشعر أنه الكتلة العضلية عم تنزل والدهون عم تنزل بيصير يتمسك اكثر بالدهون هيدي السرفايفنج مود تبعها مشان هيك بيصير في عنا زياده وزن وتخزين الدهون وصعوبه بانزال الوزن وامورنا كلها بتتلعبج وبتتخربط شفتوا شو حلو بس نفهم هيك الهرمونات شفتوا وقت بقول كيف كل شيء مترابط وهيك كل شغله الى وصله للثانيه ما فينا نوصل يعني ما فينا نجزئهم ومشان هيك كمان بقول كل شخص كل إنسان حالته بتكون يونيك بتكون هيكي شو ما كان الأعراض والأمراض كل شخص له شيء يونيك وقت تجي القصة للهرمونات شفتوا كيف وان افتر وان وكيف وليش السبب إنه وقت بري منوبوز بيزيد وزننا وبيصير عنا كل هالأعراض هلأ بالنسبة للنوم وحده من أهم الشغلات لأنه بتعرفوا قلة النوم ومشاكل بالنوم بتعمل مشاكل بتعمل استرس على الجسم استرس على الجسم يعني مشاكل بالغدة القضارية مشاكل الغده القضريه يعني عدم توازن سكر الدم هيدي اللي عم حاول بس فرجيكم أديه ترابط الافكار هلا هل ممكن يصير في هالشيء حتى بعد بلوغ المينوبوز يعني خلص راحت الدوره الشهريه اي نعم ليش لانه اكثر من 32% من النساء بهيدي المرحله يصابون بالكبد الدهني بالفاتي ليفر اللي ما خصوا بتناول الكحول، الناس بتفكر انه الفاتي ليفر بيجي بس من تناول الكحول، لا ما دخله آه بيجي كمان من مقاومه الانسولين لما بتكون مزمنه، فمشان هيك كتير مهم نحافظ الستريس داون، توازن سكر بالدم كتير اله تاثير وطبعا كله هذا يرجع للدايت تبعيتكم والحركه تبعتكم، هلا تذكري عند بل... لما بتبلغي مرحله المونوبوز تنتقل عمليه انتاج الهرموني من المبايض إلى الغدة القذرية مشان هيك بصير عندنا تعب أكثر بصير أعراض أكثر لأنه الغدة القذرية خاصة السيدات اللي عندن ستريس بصير في عليها ستريس أكثر وبصير الأعراض أكثر إن شاء الله تكون وصلت الفكرة يا أشواق شو سبب الدوخة والغواش بفتكر الغبش قصديك وما عم بيروح في كل إلى كتير أسباب واحدة منهم الأنيميا فقر الدم يعني أفضل شيء أفضل شيء بهالحاله تروحي عن الطبيب لك الفحوصات على القليل المبدئية لتعرفي شو السبب ممكن يكون هبوط بسكر الدم ممكن يكون شيء من الأذن ممكن يكون يعني كتير شغلات الأفضل تروحي تشوفي طبيب يا نور هل نحتاج كلنا للمغنيسيوم نعم نحتاج المغنيسيوم هل لازم نعمل تحليل هاقلك شو ليش نحتاج نحنا كلنا لانه جسمنا بيصرف بيحرق مغنيسيوم مثل ما بنحرق سعرات حراريه بيحرق مغنيسيوم لما بتاكلي سكر بيحرق مغنيسيوم لما بتكوني ستريس بيحرق مغنيسيوم لما بتكوني مريضه اللي عندهم امراض مزمنه طبعا بيحتاجوا اكتر يعني بشكل متواصل في حرق للمغنيسيوم هذا عدا عن اذا اكلنا وخاصه اكل هون بالعالم العربي كثير عندنا كالسيوم بالاكل لانه الالبان والاجبان فكمان هذا الشيء بياثر على معدل المغنيسيوم آه نعم كثير منيح انه ناخده بدون تحليل مش مشكله ولكن تحليل امتى بيصير وقت ما ناخده بشكل اطول يعني اذا جبتي علبة واخذتيها اتس فاين بدك تاخدي شيء على مدى اطول الافضل تحللي والافضل كمان يتحلل الار بي سي مش السيروم مش النورمال تحليل بده يكون الريد بلت سيل يعني هو تحليل خاص بدك تطلبيه من المختبر او تشوف اي مختبر بيعمل يعني. وهون بتخلص حلقتنا أنا بعرف هيك كانت دسمة جداً معلي جوع دولة لتستوعبوها وما تنسوا أبداً تحفظوها كمان وتعملوا شير أه، لي بالتعليقات الأسئلة تبعكم إذا عندكم أي سؤال وما تنسوا تتابعوا الإنسبو في على الإنستغرام والناس بايرن على الإنستغرام وبشوفكم بحلقة جديدة باي باي